السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ابھی نماز پڑھی ہے عصر کی اور آفس سے آئے ہوں تھوڑی دیر پہلے تو دوستوں نے کچھ پلان بنایا تھا جائیں گے ادھر ویمام ویری مام یہ فیصل میں ہو جائے تو وہاں پھر ادھر کھولیں گے تراویاں پڑھیں گے تو پھر وہ وہ پڑھ کے پھر واپس آئیں گے تو دیکھیں ابھی اس سے پہلے جب سے آیا زندگی میں بنا یہ آوارہ ابھی آگے رامی دوست آ گئے ابھی آئے لیٹ کر دیا جائیں گے کب پہنچے گی وہ چکل دیکھیں گے وہ دیکھے چکل دیکھیں گے یہ کس نے پہنچیں گے ہم کس ٹائم پہنچیں گے بول لیٹ ہو گئے ماشاء اللہ کب سے انتظار کرا رہے اور کو بھی موقع ملے تو ضرور وہاں پہ جائیے گا اسپیشلی نماز فجر کا ایک اپنا ہی انداز آج ہمارا جو ہے وہ عشاء کی نماز وہاں پہ پڑھنے کا پروگرام ہے اور اس کے علاوہ ترابیاں بھی وہیں پہ ہماری جو ہے نا وہ پنڈے اسلام آباد کے جو بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر ضرور جائیں گرت سن یہاں پر واپس یہ لے کے آئے تھے کل کے دن تو میں ان کے ساتھ نہیں تھا تو یہ لوگ یہ گاڑی کو کام کروانے کے لیے آئے تھے یہاں پر انہوں نے ٹائر وغیرہ چینج کروائے اور ادھر ہی افطاری کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا تھا پھر ادھر ہی انہوں نے لنگرے اسینی مقصد ہے نا میں جو آج جس مقصد کے لیے نکلے وہ ہم ہم نکلیں کہ وہاں پر جا کے اترا دیا ہم نے پڑھائی چاندی چوکا لگتا ہے لگ تو ڈیگ رہے کس طرح دے رہے تو ارادہ نہیں ہے خالی چسکے لگا رہے دبئی پلازا اس کو بولنے اور یہاں پر اکثر جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے اور یہاں پر جو ہے لیپ ٹاپ وغیرہ اگر آپ لوگوں نے بائی کر لی ہے تھینک یو اگر آپ نے لیپ ٹاپ وغیرہ بائی کر رہے ہیں کوئی پی سی بائی کر رہے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر شاپ جو ہے وہ موبائل اور لیپ ٹاپ ہے ہاں لا لا کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ ہمارے لے بھائی نے اسی پیسہ کرے کے پاس پیسے نہیں اور انتظار کر رہے نہیں ہمیں چلے گئے لنگرے اور سینک کہاں پر بیٹھ کے لنگرے اور سینک کھائیں گے سنی بھائی اویس بھائی شانب بھائی ہاں جی اظہر کتنا صحاف کا کام ہے یار کسی کو کھانا کھلانا اور اتنے لوگوں کا روزہ افطار کروا رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ پاک کے ان کی رزق میں بھر کر ڈالیجیے کوئی موڈ میں لڑنا نہیںڑنا نہیں سب کو ملے گا لڑنا نہیں ہے بس کوئی تھوڑی سل نہیں ہمیں ویسے آدھی آدھی روٹی نصیب ہوئی ہے اور روٹی کا سین یہ تھا کہ روٹی ختم ہو گئی से अपना फजर हो। मैं आण साथ हो से भी छोड़े शिके आ रहे शिकरे अवतारी अफ्तार <laughs> करके पेट पूजा करके پوری ترابیاں پڑھنی آٹھ پڑھنی ہے چار پڑھنی پوری پوری میں بارہ بجیں گے بھائی یہ سنی بھائی کہہ رہے ویڈیو میں کہتے ہیں اس گندی سوچ پہ کیا کہتے ہیں और शूज़ को लेते हैं हाथों में शूज को हाथों में लेके और नौमान भाई और वैस भाई तो आगे चले गए हैं बाकी شام کا اگر غائب ہوگی تو ہم یہاں پہ کریں گے وضو اور وضو کر کے ہم یہ درمیان والا راستہ یہ والی سائڈ یہاں سے بھی جاتی ہے کے وضو کرو بلکہ ایک ایک کار کے کیا اتنے زیادہ نعمان بھائی کیا پکڑ رہے ہیں آپ کیا پکڑنے کے چکر میں ہیں اس وقت نہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ وہ وضو نہ کرنے کے چکر میں ہیں کیوں یہ ڈیم علی سے ہے ڈیم سے تو پھر میں بھی کُھلی کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی نماز پڑھ کے آیا تو اور میرا بھی ابھی تک وضو ہی ہے मैं सर की नमाज़ बढ़ गया था मेरे वजू बर अभी भाई। मेरा भी वजू बरकरार है आपके भाई पूरा वजू करना शराबी तरह आठ न करना <laughs> पानी तो ठंडा हो करना भाई मजीदी थी तरफ जा रहा है क्यों सनी ब ये ये आपके वो जो पीछे है, कौन सा वो भी जा रहा है कितना चार्थ प्यारा आर्किटेक्ट देखो एक दो तीन चार चार रास्ते सीढ़ियों के ऊपर जा रहे है नजूबों में से एक ये बिल्डिंग भी बिल्कुल सही कह اور وہ تو دیکھیں گے وہ دکھا رہے کیسی ہے یہ کیا بات ہے کیا آوات ہے جی خوبصورت منظر یار اتنا سکون ہے نا اس وقت یہاں پہ اتنا سکون ہے ایک تو ٹھنڈ ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد ہے اوبیسلی گرینری ہے سبر تو ٹھنڈ لگتی ہے اور ٹھنڈ فیل ہوتی ہے یہاں اور رش بھی ہے کافی فیملیز آئی ہوئی ہیں اور کر رہی ہے بیٹھ کے گھر سے چیزیں بنا کے لائے ہیں لڑکے وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ چیزیں بنا کے لائے ہوئے ہیں مطلب کافی رش ملتا ہے یہاں پہ آپ آئے ہو نہ آئے ہو تو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں پھرنے ٹورنے زیادہ تر پھرنے نہیں آتے ہیں ہے تو مسجد ہے لیکن زیادہ تر تو پھرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے لوگوں نے آج کل یہاں پہ تو لیکن یہ ہے کہ نماز اندر پڑھی ہے بہت سکون ملا اور یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ شاء ترابی بھی پڑھیں گے کرت آپ کو سناؤں گا میں قاری صاحب کے اندر جو ہوگی شاہ کے ٹائم ہاں جی ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے سکون جگہ ہے اندر کتنا سکون ہے یہی بتا رہا ہوں کہ کتنا سکون ہے جب ہم آئیں گے نا یہاں پہ نماز فجروں کے لیے یار یقین کر صبح جب یہ گھومتی ہے پہاڑوں میں مولانا صاحب کی نہ اور لمبی کرے اور لمبی کرے ان کا کہتا ہے یار سکون کے ساتھ نماز فجر اللہ تعالی ہماری برتھ ڈے منائی جائے گی بالکل زور و شوری جائے گی فیصل مسجد میں فیصل میں منالے جامع مرضی جہاں قسمت میں لکھا लेकिन वगैरह जो है वो पाड़ लोक हो गए घर में भी खाना हुआ है वहाँ पे भी चावल है चावल, चावल तो इस ब्लॉग के बाद अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल नोटिफिकेशन आय को भी दबा दीजिएगा और آگ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ولاگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ